دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید تنی سالم، مغزی جوان و دلی شاد داشته باشید. دوستان، همونطور که اطلاع دارید، آقای پوتین و آقای اردوغان سفری به ایران داشتن و با مقامات جمهوری اسلامی جلسه ای رو تشکیل دادن و با هم سند همکاری و اینا با هم امضا کردند. مهمترین مسئله که در این جلسه خواهد بود احتمالا مسئله سوری خواهد بود ولی مسئله مثل نقل و انتقال گندم و جوی که اون حبوباتی که در اوکراین گیر افتاده در بندر و انتقال اون به بازارهای جهانی هم یکی از مسائل مورد بحثه ولی بحث اساسی اینه که ترکیه میخواد حمله بکنه به شمال سوریه یعنی به کردستان و میخواد به جلوی تشکیل دولت خودگردان یا خود مختار کردستان در سوریه در موارد بیر یعنی عمر ولی واقعیت اینه که ترکیه از نغاز اقتصادی وضعیتش به حدی خراب است که امکان همکاری کردن نیروهای مسلحش نیست یعنی وضعیت ترکیه به حدی خراب است که احتمال خیلی زیاد در چند ماه ها آینده دوچار ورشی کسیگی اقتصادی میشه و نمیتونه تونه بدهی باز پرداخت بکنه و الانورش کسیگی خواهد کرد و احتمال خیلی زیاد چیزی که در سری اتفاق افتاده در ترکیه که هم اتفاق خواهد افتاده امروز قیمت دلار و ایرو به شدت رشد کرد دوباره فراموش نکنید که ما در بحث اقتصاد اون چیزی رو که الان بهش میگیم سود بانکی چیزی نیست برگره از ما با تفاوت قیمتی که بر اساس تورم افزایش پیدا کنیم یعنی اون سود, بانکه، اون سود بانکی نیست که در دین بهش اشاره شده سود در دین بحثش جداست وقتی که اقتصاد مدرن به وجود اومده و بانک داری به وجود اومده و بحث بدهی یعنی قرض گرفتن از بانک به وجود اومده تورم هم به وجود اومده و این تورم باید ارزش پول کسی که رو پولو به شما قرض میده حفظ بشه. مثلا اگر پارسال با اون پولی که شما میگرفتید میشد این مقدار یک مقدار معینی طلا تلا خرید باید امسال هم بشه همون مقدار تلا رو خرید و اردوان متاسفان اشتباه بزرگی کرد و این رو وارد پپولیسم شد و ادعا کرد که سود چون در اسلام حرام است از 19 درصد به تهی مدت کوتاهی اووردش سر 14 درصد ولی تورم در بازار ترکیه بالای 70 درصد یعنی معنی این کار این وقتی شما 100 دلار رو در بانک های ترکیه بگذارید به شما 14 دلار سود میده ولی در واقع ارزش پول شما 70 درصد اومده پایین یعنی ارزش پول شما بعد از اینکه گرفتیدش 30 دلاره و به این دلیل مردم پولشون رو داخل بانک نمیذارن این مشکل اقتصاد ایران هم هست به اینکه که مردم پولشون رو داخل بانک بذارن مردم حجوم میبرن به خرید خودرو و مسکن و دلار و طلا و این باعث تورم دوباره میشه باعث افزایش قیمت دوباره میشه چون مسئله عرضه و تغذیه وجود داره. در حال وضعیت ترکیه بسیار وخیم است و ترکیه قادر به تامین گاز مردمش، نفت مردمش نیست. الان شرکت گاز ترکیه نزدیک یک میلیارد دلار از دویچه بانک قرض گرفته برای اینکه بتونه گاز بخره و فراموش نکنید که آلمان برای دو ماه بیشتر گاز نداره و پول هم داره و داره تمام گاز موجود در بازار رو الینجی رو گاز فشر داره داره میخره و داره و هر شکلی شده اروپا داره با پولی که داره خودش رو تقوییت میکنه که برای زمستان اگر روسیه ارزی گاز رو بمنده بتونه دوون بیاره مثل دیگه که هستش اینه که پوتین هم میخواد ترکیه رو در یک جای مشغول بکنه که نیروهای ترکیه یا بخشی از نیروهای ناتو به استلاح در یک باطلاق گیر بکنن که این بتونه استفاده خودش رو از ناخذه بحرانی که الان درش گرفتار هست با عنوان بحران اوکراین بخواد در این شرایط خودش رو نجات بده در حال آبستن حوادست بسیاری خواهید بود در این چند روز آینده چند تا خبر دیگه هست خبرهای بسیار بسیار دردناکی خبرهایی از فقر فکشا خشونت علیه زنان ما هستم میکنم که باید دست به دست هم داد و جلوی این مسئله هجابه اجباری رو گرفت و مبارزه کرد با هجابه اجباری بلاخره اه با مبارزات مدنی باید این کار کرد ولی فراموش نکنید که مبارزه مدنی به معنای تسلیم شدن نیست مبارزه مدنی به این معنا نیست که شما را کتک بزنن و شما روتون رو به اون بکنید بگید این بره رو هم بزن مبارزه مدنی به این شکل است که در مقابل حجوم نیروی مهاجم باید از خود دفاع کرد یا یعنی دفاع معقول دفاع دفاعی که اونو بترسونه از این که به خاطر حمله بکنه من فکر میکنم که به جای گرفتن فیلم و به جای گرفتن چه میدونم مدرک از طرف مقابل دوتا کشیده بزنید در گوشش خیلی تأثیر بیشتری خواهد داشت در فضای مجازی یه چیزی رو دیدم یک خانوم حمدانی فاهش خونهی رو در اربیل یا حولر ما کردستان ایجاد کرده و تقریبا هزار هزار تا دختر ایرانی رو برده و به فهش ببینید متاسفانه سپای پاسداران برخلاف خلاف اینکه ادعا کرد جمهوری اسلامی برای دین آمده است متاسفانه بزرگترین فاحشه خانه رو در دنیا به نام ایران درست کرده متاسفانه عراقی‌ها یا عرب‌ها میان به بهانه زیارت مشهد هزاران فیلم در دنیا در اینترنت پخش شده سر این مسئله و در حالت عادی هم دبی و کشورهای هم همسایه ایران پر از فاحش خونه هایی که فاحش های ایرانی رو دارن توش به کار بالاخره ببینید تن به شرطی که به دلیل فقر نباشه به دلیل اجبار نباشه ممکن یک شغل به حساب بیاد یکی از قدیمی ترین شغل های دنیاست یعنی از ابتدای وجود بشر هم مسئله سکس در مقابل نام یا در مقابل مادیات وجود داشته و این یک موضوع که در تاریخ انسان با خاش مواجه بوده ولی بحث اساسی اینه که طرفی که این سرویس رو میده نباید مجبور باشه و نباید از سر فقر این کار کرده باشه برحال باید مبارزه کرد و اگر مبارزه نکنیم آقابتون این هست که میبینیم بالاخره مرگ روزی در خانه انسان رو خواهد زد چه بهتر که انسان ذلیل نمیره فکر میکنم مناسب باشه که مبارزه کنیم خب کاری از دست ما که در اروپا هستیم بر نمیاد شما که در ایران هستید باید معجزه به این موضوع باشید و سعی بکنید که از کسانی که بهشون زور گفته میشه حمایت بکنید اگر خانم ها دختر خانم ها عزیزان ما خواهران ما مادران ما دختران ما اگر قرار مبارسه بکنند با هجاب اجباری مرد هم باید پشتشون وایسند فیلمی رو در اینترنت دیدم که زن و مردی بسیجی در مشهد جلوی خانمی رو گرفته بودن و مردم اومدن دفاع جانانهی کردن اهمیت در همه جایی ان اتفاق بیفته فیلم دیگه ای رو دیدم که مادری جلوی ماشین نیروی انتظامی رو میگرفت و اونجا تقریبا هزار تا مرد بی‌ارزه نشسته بودن و داشتن تماشا می کردن فکر می کنم میگه هر مردی بی‌ارزه ای که اونجا بوده اگه یه تیکه سنگ برمی داشت به سمت ماشین پرت میکرد اون ماشین از اونجا نمیتونست بره فکر می کنم وقتشه که یواشواش گوشه کنار شهر رو پر از سنگ بکنیم و بعضی وقتا سنگ پرتاب به سمت ماشین‌های نیروی انتظامی بسیار چیز خوبی خواهد بود به امید دیدارتون در فردای ایران آزاد